בואו נענו בטבלה. מתוך המידע הנתון, האם יש יחסים של פונקציה בין אה, כל אחת ואחד וגובהו או גובה. טוב להתחיל בזה שנחשוב מה של יחסים פונקציונליים. למה הכוונה ביחס של פונקציה? ובכן, יש כאן יחסים. אם אתה ג'ו, הגוב שלך הוא 5 ו6. אם אתה נעתן, הגוב שלך הוא 4, 11. 5, 11. אלו הם יחסים. כדי שאלה יחסים של פונקציה, לכל אפשרות של משתנה לכל שם יש ערך אחד, אך ורק אחד. לכן אם הגובה הוא הפונקציה, כדי שזאת תהיה פונקציה, צריכה להיות לכל שם תשובה אחת בלבד. ערך אחד יחיד אם יש שני הערכים שמתייחסים לאדם אחד זאת לא פונקציה כך שאם אשאל אתכם מהו הגובה של נתן ובכן תסתכלו בטבלה וטענו שהגובה של נתן הוא 4 רגל ו-11 אינץ' אינץ שני גבעים עבור נתן יש רק גובה אחד ולכל אחד מהאנשים פה כשנרשום אותם פה בפונקציה יש רק גובה אחד שמיוחס להם לכן אלו יחסים פונקציונליים זו פונקציה אפשר גם לראות את זה על גרף בואו נסרטט את הגרף בואו נראה הכי גבוה זה שישה רגל ואינץ' אחד אם מתחילים עם אחד 2, 3, 4, 5, 6 5 ועכשיו נציב את השמות המתאימים האנשים שמתאימים לפונקציית הגובה שלנו יש לנו, אני אכתוב רק את האותיות הראשונות יש לנו ג'ול, נתן, סטיוורט, יש גם את אלג'יי בואו נסמן אותן של ג'ול הוא 56. 56 הוא כאן בערך נתן אני אקח להחליף צבע. הגובר של נתן הוא 4.11. נסמן אותו כאן. ויש לנו את סטיוארט. הגובר של סטיוארט הוא 5.11. הוא די קרוב ל-6 רגל. הגובר של סטיוארט אסמן אותו יותר נמוך מזה. ועכשיו יש את אלג'יי. של אל הוא 5, יש שני אנשים בגובה של 5 6, אבל זה בסדר. כל עוד עבוע. כל אדם יש רק גובה אחד. ואחרון חביב טאריק. טאריק הוא 6-1. הוא הכי גבוה פה. טאריק הוא כאן ב 6 כל, כל כלת, אחד של הפונקציה. יש לנו ערך אחד בלבד כפלט. אז זוהי פונקציה. עכשיו תשאלו, האם לא כל דבר הוא פונקציה? וכל היחסים פונקציונליים? לא. אם היה נתון לפי במצב, לו כתבתי פה שסטיוארט הוא גם בגובה, גם בגובה חמש, חמישה רגל ושלושה אינצ'ים אם זה היה מקרה אלו כבר לא היו יחסי פונקציה כי עבור כלת סטיוארט היו לנו שני ערכים שונים שתי תשובות ובגרף היו לנו סטיוארט ב-5-11 ופתאום היו לנו סטיוארט גם ב-5-3 זה ממש לא הגיוני שני גווהים אז נסות את זה כאן עבור סטיוארט היו לנו עכשיו שני הערכים וזו לא פונקציה תקנית. כי לא הייתם יודעים איזה ערך לתת כתשובה. עבור הגובה של סטיועות. כדי שזאת תהיה פונקציה, יכול להיות שזה אחד עבור זה. במקרה הזה אתם לא יודעים אם זה 5.3 או 5.11. אבל זה לא היה המקרה. זה לא היה רשום. ואנחנו יודעים שהגובה של סטיועות הוא 5.11. וזו היא פונקציה תקנית. אני חושב שברמה מסוימת כל העניין הזה, יכול לבלבל דווקא כי הרעיון הזה פשוט למדי לכל שם יכולה להיות תשובה אחת בלבד ששייכת אליו זה מה שעושה זה פונקציה אם יותר מגובה אחד משוייך למישהו זה כבר לא פונקציה